I kantina på 11 bakken har vi brett ut av mat og drikke. For uten mat og drikke duger ikke helten. Vi har billig baguette, juice på kartong, ja og masse masse mer. På fredager er det taco baguette. Mm, taco baguett. Ta en tur innom da vel.